Зараз я вам покажу одну подарункову упаковку. Компанія Mary Kay привітала мене з днем народження. Ось така коробочка, яку ми відкриваємо, і бачимо тут ще дві маленькі коробочки. Це два тюби з кремами, і вони самі по собі знаходяться в самодостатній упаковці. Розбираємо далі і бачимо тут купу зайвого. Це все якісний папір, картон, приклад нераціонального використання ресурсів. В цьому випадку. 100% можна було придумати щось, щоб не це було і красиво, елегантно, стильно, але більш екологічно. Я вважаю, що в таких випадках про це потрібно говорити. Ситуація швидко не зміниться, у компанії є точно готовий тираж таких коробочок, вони його будуть якийсь час використовувати. Але якщо в подібних випадках про це говорити, давати бізнесам зворотний зв'язок, можливо, в майбутньому компанії будуть розглядати більш екологічні ідеї. А що ви про це думаєте? это